<تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة اسكندراني أرعاب النهاردة يا جماعة جابت لكم مشكلة جديدة تاني بعد سيرفر زومرودة وبعد سيرفر دينز دا السيرفر غريب دا ودلوقتي سيرفر كاميرا الزمان دلوقتي السيرفرين دول هم, هم شهرمان نفس الشخصية تمام حتى لو عملت إيميل جديد هم هما نفس الشخصية يعني أنت لو لعبت هنا وظبطت الشخصية هنا لو دخلت هنا هتلاقيها هي هي لو دخلت هنا هتلاقيها هي هي مش عارف دي مشكلة ولا إيه بالظبط ودلوقتي يا جماعة قمر الزمان هو هو سيرفر نور الدين تمام نشوف مع بعض معرفش دي مش مشاكل غريبة جدا ما هو؟ دوت سيرفر اهو نور الدين 15 تمام اهي الشخصيه الحاله اهي هي هي الشخصيه وكل حاجه زي ما هي نطلع كده نستدرب تدريب اونلاين اهو نخش بقى في سيرفر قمر الزمان اللي انا المفروض اخش اعمل فيه من جديد ما اعرفش هو هو ثواني خطا توقف الاتصال طبعا بتيجي كتير لما انت بتقعد تسجل كتير في كل السفرات تمام تلاقي المشكلة دي أغلبيتها شغالة هو هو اهو 92 ستة ومستوى ستة وخمسين ريمينيس او هو أو. هو هي هي هي هي نفس الحاجات اللي هي مش هي هي كل حاجة هي هي الجز ده مش عارفه دي مشكله ايه مش فاهم جربت يا جماعه تخبرونا في التعليقات اه ايه ايه المشاكل دي تمام وفي فيديوين عدوا برضو ايه المشاكل دي مش عارف انا وكده يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس ويا ريت اهم حاجه طبعا في الفيديو دوت الكومنت يا جماعه تمام السلام عليكم Do you want me to